Mutta nyt et nauraa. No. Ei ole parkkiommeitsestä ja sinä olet kuolema. Enkä puhu kuvaannollisesti, retorisesti, runollisesti, teoreettisesti tai muutenkaan hienostellen. Olen kuolema, sinä, se.